Олю, як виникла ідея робити фотовиставку? Е, ідея по подорожі фотографії не моя. Вже кілька років світлини після церемонії награджень, яка відбувається в Києві, е, експонувалися в інших містах. А чому саме Ви вирішили цим займатися? Е, не було координатора, не було конкретного маршруту чи конкретних міст. Е, якщо знаходиться волонтер, який хотів би, щоб виставка приїхала в певний населений пункт, Фотографії туди їхали. Оскільки я працюю в бібліотеці, то наприкінці 2018 року мені спала на думку налагодити тісніше співпрацю кімедія Україна з бібліотеками, музеями і через таку ініціативу БГЕМИ, яка діє в нашій організації. Як виходите на локації, які приймають фотовиставку? Оскільки ми проводимо багато заходів у співпраці з бібліотеками, які марафони, конкурси для бібліотекарів. У нас є база контактів, на які я розсилала інформацію про зголошення на мандрівну фотовиставку. Також ми публікували інформацію на стрінках наших проєктів, у розсилці, так і знайшли бажаючих. У чому основні труднощі співпраці з приймаючою стороною? Ну, труднощі виникають завжди, де присутній людський фактор у будь-якому проекті. Тут головне питання, як їх вирішити. Починається все з пересилки, тобто Робота нової пошти, яка, на жаль, не завжди спрацьовує добре. Далі йдуть організаційні моменти, наче домовляєшся з приймаючою стороною про одне, а потім на фото бачиш зовсім інше. Це стосується як і представлення самої виставки, так і відкриття і співпраця з місцевими ЗМІ, які не публікують інформацію про перебування виставки у їхньому населеному пункті. Можливо, тому що її не надсилали зовсім, хоча інформацію про виставку, прес-анонс, банер, афіші ми розробляємо і надсилаємо кожному. Що треба зробити тим, хто хоче, аби виставка фото приїхала в їхнє місто? треба просто написати на електронну пошту конкурсу викилювати пам'ятки. wlm собачка @wikimedia.org вказати приблизні дати, місяць приміщення, де буде експонуватися виставка та контактну особу. Яке приймаюче місто вам найбільше запам'яталося? Мені запам'яталося найбільше два міста: Миколаїв та Вінниця. У Миколаїві виставку приймала обласна бібліотека і зробила це на дуже високому рівні. Працівники бібліотеки гарно представили світлини для перегляду, робили багато анонсів, фотографії і про сам конкурс у ЗМІ. Також виступали на місцевому телебаченні і протягом перебування виставки у їхньому місті вони проводили дуже багато заходів для популяризації конкурсу. А Вінниця мені запам'яталася тим, що це невелика бібліотека-філія, але також дуже гарно рекламували сам конкурс та матерівну виставку серед читачів, серед громади свого міста. Куди виставка попрямує далі? Далі виставка попрямує у місто Роздільна в Одеській області, де буде експонуватись в музеї. Що вам найбільше подобається у цьому проєкті? Від чого отримуєте задоволення? Мені подобається, що через світлини різні люди, а можливо й потенційні учасники, дізнаються про конкурс. Також матерівна фотовиставка вкотре покаже красу країни, її пам'ятки, також приверне увагу до збереження культурної спадщини. Звісно, я отримую задоволення від цього, інакше я б цим не займалася.